Ebben a videóban a Shining 3D iScan kézi fogjuk bemutatni, és segítséget nyújtunk, hogyan hozzuk meg a döntést a számunkra legmegfelelőbb készülék kiválasztásában. A Blueprint 3D Magyarországon elsőként, 2018-ban vált hivatalos Shining 3D viszonteladóvá. Felismertük, hogy a gyártó egy olyan piaci részt tölt be professzionális 3D szkennereivel, amelyre ebben az árkategóriában addig nem volt példa. Hazai viszonylatban is megfizethető készülékeket biztosítanak a mikro-kis- és középvállalkozások részére, megfelelő technológiai és támogatási háttérrel. A Shining 3D több szoftvergyártó vállalattal is partneri viszonyt alakított ki, melynek köszönhetően a Siemens Solid Edge mérnöki tervező szoftvere ingyenesen kerül a szkenner vásárlók birtokába, az ajánlóban szereplő, iScan 3D kéziszkennerek megvásárlása esetén. A 3D szkennerek nélkülözhetetlen eszközökké váltak különféle tárgyak háromdimenziós digitális modellekké változtatásában. Legfőbb ipari felhasználási területei, a minőségellenőrzés és a visszatervezés, angol elnevezéssel reverse engineering, amikor is egy beszkenner tárgyból készítünk cat további gyártási vagy ellenőrzési folyamatokhoz. Emellett az egészségügy, oktatásügy, virtuális valóság és kulturális örökségeink megőrzésében is hasznos eszköznek bizonyul a 3D skennerek használata. Miközben kiválasztjuk a számunkra legmegfelelőbb 3D kéziszkennert, fontos számításba venni a termékek műszaki specifikációit, és egymással összehasonlítani őket. Ezt az ismertetőt abból a célból készítettük el, hogy megosszuk az iScan kézi legfontosabb tulajdonságait, és segítsünk a megfelelő termék kiválasztásában. Minden lényeges aspektust felsorolva, a pontosság, felbontás, szkennelési sebesség, szkennelési méret és fényforrás, reméljük ez az ismertető megbízható útitársa lesz a legmegfelelőbb kézi szkenner megtalálásában. Nem mondhatjuk, hogy az egyik rendszer jobb, mint a másik. Mindegyik technológiának megvannak az előnyei és gyengeségei. A lézeres 3D szkennelés legfőbb előnye, hogy nagy felbontást és pontosságot lehet vele elérni. Lézeres szkennelés esetén lézersugarat vetítünk egy tárgyra, majd a rendszer fényérzékelőkkel rögzíti a lézerfény visszaverődését. Ez a technológia kevésbé érzékeny a környezeti fényre, és jobban teljesít a csillogó vagy sötét felületek letapogatásakor. A tükröződő vagy átlátszó felületeket azonban nehéz lézerrel beszkennelni, ehhez nyújtanak segítséget a mattított felületet eredményező, szkennersprék. Az Einscan, kézi skenner-sériában egyedül az i HX rendelkezik lézeres letapogatással. A Shining 3D metrológiai, vagyis méréstani, professzionális szkennerei, a FreeScan termékcsalád szintén lézeres technológiával működik. A legtöbb lézer technológiával működő készülék kézi változatban megvásárolható. Ennek magyarázata, hogy a háromdimenziós képalkotás borotva pengeszerű fényvonalak mentén történik, aminek előfeltétele a szkenner, tárt körüli folyamatos mozgatása, és ezt kézi erővel a legkönnyebb kivitelezni. A struktúrált fényjel dolgozó 3D-szkenner, lézervonalak helyett fénymintát vetít a szkenner tárgyra, ezt fénymodulátorok segítségével állítja elő a készülék. A vetített fénymintákat idejűleg, egy vagy több kamera rögzíti, és a szkennerhez kapcsolt számítógépen vagy laptopon futó szoftver a tárgyon megjelenő mint a geometriai eltéréseiből alakítja ki a 3D modellt, vagyis a pontfelhőt. Ezt a pontfelhőt a scanner szoftver a következő lépésben átalakítja 3D ponthálóvá, vagyis felület modellé. Az így kapott 3D modellt ASC, STL, OBE, PLY, vagy 3MF file formátumban menthetjük le a számítógépünkre. A szkenner által vetített kép egyszerre nagy felületet képes lefedni, így a képalkotás másodpercek alatt megtörténik, ezáltal nagyfokú pontosságot és felbontást is garantál. A fényforrás nem veszélyes az emberi látásra, így a struktúrált fényű technológia emberek szkennelésére is használható. Színek rögzítésére alkalmas kamerával a tárgyak textúráját is megörökíthetjük. A struktúrált fényű szkennerek állványra szerelhetők az álló szkenneléshez, és kézi üzemmódban is használhatók a tárgyak körüli mozgatással történő szkenneléshez. A felbontás a szkenner által rögzített koordinát a pontok távolságát határozza meg. Egy 3D modellen két pont közötti távolság az egyik legfontosabb tényező szkennelés szempontjából. Nagy felbontás esetén a ponttávolság nagyon kicsi, és a részletek jobban láthatók a szkennelést követően. Alacsony felbontású beállítással a pontávolság nagy, ezáltal nagy tárgyak gyorsabban rögzíthetők. A scanner szoftver a hozzá csatlakoztatott számítógép RAM memóriájának méretével egyenesen arányos adatmennyiséget képes egy projekt keretében beszkennelni. A nagy felbontásban szkennelt modellek hatványozottan nagyobb adattömeget eredményeznek, ezáltal a modell mentésekor a fájl mérete is sokkal nagyobb lesz, mint alacsony felbontás esetén. Eközben a szkennelés pontossága nem változik, például egy téglatest ugyanakkor a mérettel fog rendelkezni minden szkennelési felbontással, egyedül az éreken és a sarkokon, vagyis az alaki sajátossággal rendelkező felületeken lesz jellemző a méret minimális torzulása, alacsony felbontás esetén. A Shining 3D kézi szkennerek használata során a szkennelési felbontás a tárg méretétől függően változtatható. A pontosági érték információt ad arról, hogy a 3D modell mennyire hasonlít a valós tárgyhoz. A szkenner pontosságának ismerete nagyon fontos, mert ez határozza meg, hogy az alkalmas-e minőségellenőrzésre, mérnöki visszatervezésre, orvosi használatra vagy bármilyen más, szigorú pontossági követelményekkel rendelkező alkalmazáshoz. Általában minél nagyobb pontosságot képes a szkenner elérni, annál több felhasználási területen lehet alkalmazni, és természetesen az ára is annál magasabb. A skenner adatlapon feltüntetett pontossági érték, egy felvillanás angolul frame alatt rögzített pontfelhő valós méretekhez viszonyított pontosságát jelöli. A térfogati pontosság a 3D koordináta adatok pontossága és az objektum mérete közötti torzítási adatot tükrözi. A tárgy méretével arányosan torzítás jelentkezik a szkennelés során, ennek egy méterenként számított értékét az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatból egyértelműen látszik, hogy az iScan sorozat legpontosabb szkennere az iScan HX készülék, de a többi szkenner sem marad le jelentősen pontosság tekintetében mögötte. A szkennelési sebesség egy olyan tulajdonság, amely meghatározza, hogy mennyi időbe terik egy adott tárgy letapogatása. Ez különösen akkor számít, amikor emberi testet szkennelünk, mivel az emberek nem tudnak sokáig mozdulatlanul maradni, és akkor is segít a munka hatékonyságának javításában, ha nagy tárgyakat, például autókat vagy épületeket akarunk beolvasni. A szkennelési sebességet mérhetjük a másodpercenként rögzített pontok mennyiségével, mérhetjük a másodpercenkénti képkockák számával, illetve azzal, hogy hány másodpercig tart egyetlen letapogatás elvégzése álványos módban. Minél több pontot vagy képkockát rögzít a készülék másodpercenként, annál gyorsabb a szkennelés sebessége. A szkennerek sebességének összehasonlításához két változót kell figyelembe venni, a szkennelési terület méretét és a másodpercenként rögzített pontok számát. A rögzített pontok tekintetében, kézi rapid üzemmódban az iScan Pro sorozat minden szkennere azonos gyorsasággal, 3 millió pont per másodperc sebességgel dolgozik. Az iScan H és HX készülék esetében a szkennelési terület mérete meghaladja a 40x40 cm-es tartományt is, ezzel megelőzi a Pro széria kézi szkennereit. Felbontás tekintetében először nézzük meg az iScan Pro HD és az iScan Pro 2X 2020 által kézi HD módban és az iScan H és iScan HX által standard módban beolvasott modelleket. Könnyen megállapíthatjuk, hogy az iScan Pro HD és Pro 2X 2020 jobb munkát végez a finom részletek rögzítésében a kézi HD üzem módban alkalmazott speciális vetítési mintázatnak köszönhetően. Az alábbi képeken az iScan Pro HD és a Pro 2X 2020 scanner által álló, angol elnevezéssel fixed módban készült modellek láthatók. A szobor Pro 2X scanner által némileg jobb minőségben került rögzítésre, ennek magyarázata, hogy a készülék fókusztávolsága, vagyis a munkatávolsága kisebb, mint a Pro HD scanneré. Ezáltal az egy egység területre eső pixelsűrűség nagyobb felbontást garantál. Összefoglalva, ha a legjobb felbontásra van szükség, közepes és nagyméretű tárgyak szkennelésekor, akkor az iScan Pro HD, illetve Pro 2X 2020 készülék lehet az ideális társ. Ha a legjobb felbontást szeretné elérni, kis tárgyak szkennelésekor, ebben az esetben az iScan Pro 2X 2020 scanner a legjobb választás. Ha már körjelölők használata is szóba jöhet, akkor az iScan HX lézermód a legmegfelelőbb. Az EinScan Pro 2X 2020 egy sokoldalú 3 d amely kézi és álványos szkennelési módban is képes, nagy felbontású, akár 0,16 mm-es eredményeket elérni. Nagyszerű eszköz, kis és közepes méretű tárgyak szkennelésére és ideális társ, a kiváló minőségű 3D modellezéshez és tervezéshez. Az EinScan Pro HD páratlan teljesítményt nyújt a nagy felbontású és pontos modellek kézi szkenneléssel történő rögzítésében. Kivételes sokoldalúság és nagy teljesítményű optimalizációk együttesen biztosítják a legmagasabb szintű, nagy hatékonyságú és professzionális 3D szkennelési élményt. HD kézi módban 0,2 mm-es minimális pontávolság beállításával olyan nagy felbontást és pontosságot biztosít, mint álványos szkennelésnél. Alkalmas bonyolult faragványok és műalkotások részletgazdag szkennelésére. Nagy teljesítményű LED projektorral a készülék képes a sötét vagy fekete színű és fémfelületű tárgyak szkennelésére, gazdagítva ezzel a különféle anyagok 3D szkennelésének képességét, emiatt alkalmas képjárművek belterének és fémalkatrészek szkennelésére egyaránt. Az iScan H kéziszkenner is során infrasugarakat használ a képalkotáshoz, ezáltal olyan érzékeny felületeket is rögzíteni tud, mint az emberi haj, illetve szőrzet, amiről más technológiával dolgozó készülékek a felületről visszatükröződő fényszóródása miatt nem tudnak digitális modellt alkotni. Az emberi testek letapogatásakor alkalmazott algoritmus megkönnyíti az adatgyűjtést, enyhe mozgások ellenére is nem okoz különösebb gondot a készüléknek a lélegzetvétel, sem pedig a két lábon állás ideje alatti enyhe imbolygás sem. Tárgyak szkennelése során az előzőleg már említett 40x40 cm-t is meghaladó LED projektoros struktúrát vetített fénytechnikával pontos 3D modelleket hozhatunk létre. Az EinScan HX egyben lézer és LED projektoros készülék esetén jól látszik, hogy a lézeres szkennelés kiemelkedő pontosságot és nagy felbontást garantál. A készülék hatékonyan képes sötét és fekete színű felületek, valamint öntött fényfelületek szkennelésére. A lézermódban használt színű lézerfény sokkal hatékonyabban berődik vissza a tárgyak felületéről, szemben a vörös színű lézeres letapogatással. A normál felületek mellett dedikált letapogatási beállítása van a visszatükröződő és fekete felületeknek a scanner szoftverben. Ennek köszönhető, hogy az iScan HX képes mattítós play használata nélkül is, krómozott féntárgyakat beszkennelni. A bővített letapogatási tartomány lehetővé teszi nagyméretű tárgyak gyors ütemű szkennelését, ezáltal alkalmas nagyméretű fémalkatrészek visszatervezésére, illetve gépjárművek módosítására és testreszabására, a motortérben történő változtatások és karosszéria elemek esetén egyaránt. A LED projektoros fénymintázat már körjelölők nélkül is gyors szkennelést tesz lehetővé. A két különböző vetítési technológia, egy eszközben történő egyesítése, megkönnyíti a különböző anyagok letapogatását, ezzel növeli az alkalmazhatósági területek számát a különböző ipari ágazatokban történő felhasználás során. Amennyiben kérdése van, vagy értékesítéssel, szkenner bérléssel, illetve leasingel kapcsolatos tanácsadásra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot a képernyőn szereplő elérhetőségeken. Az ajánlóban szereplő termékek megtalálhatóak a blueprint.hu weboldalunkon, ahol további kedvezményes csomagajánlatokat is biztosítunk, a 3D scanner vásárlók részére. Bemutatótermünkben termünkben előzetes időpont egyeztetést követően termékbemutatót tartunk az érdeklődőknek. Viszontlátásra!